انزل القمر يا مسعده زاد الفرح في مولده بنشكر الله ونحمده والفرحه بوجوده بجيته فاح الشده عمر السعد فينا ابتدى يضحك لنا كل المدى من تضحك خدوده محمد يا مولود زاد الفرح في مولده بنشكر الله ونحمده والفرحة بوجوده أبوك تركي يزهى فيك بل حب قو ما يحتوي جعل الفرح ينطر عليك تتبسم رعوده وفاطمه أمك تجين زين بعيونها الفرحة جميل بل حب الجنثر والحني ريح الغلو عوده فرح غطى سماك مشاعر والحب للسادة تنجد جدك المرية ومسعده سديق فرح بمولده بنشكر الله ونحمده Yeah.